السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر عسلمه وصلنا في الفيديو الثاني الى الصراع بين المد المتغرب الذي يمثله لحبيب برجيبه والمد العروبي الذي يمثله صالح بن يوسف على السلطة في تونس سوف نبدأ في هذا الفيديو في الحديث عن المد الغربي وكيف ظهر وما هي حقيقته ومدى تأثيره وأين وصل ومن يمثله في شمال إفريقيا والشرق الأوسط باش نفهم الموضوع من جميع الجوانب ونرفع الشبهات اللي موجودة على خطر ياسر أشخاص وقتها يسمعوا مثلا الفيديوهات ويسمعوا فكرة يوقفوا عليها ويركزوا عليها ويلقيوا التهم بدون فهم مجمل الموضوع وشنو الهدف من هذه السلسلة أنا في هذه السلسلة منحب نتهم حد منحب نخون حد نحبش زادة نتكلم بمنطق فكر المؤامرة أنا في هذه الفيديو نحب نوضح للمشاهد والمتابع الخريطة الذي يوجد عليها الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فقط لا أكثر ولا أقل وذلك بسرد الأحداث التاريخية ومقارنتها بالواقع الحالي أي عبارة على وصف حالة لكي نفهم كل التوجهات الموجودة على الساحة وكيف تطورت واين وصلت ومدى تاثيرها ومن ينادي بها باش نعرفوا الموقع متاعنا وموقع كل توجه وفين باش يوصلنا في الاخير لان احنا الهدف متاعنا الاساسي هو ايجاد مخرج من الازمه التي نحن فيها كلنا متفقين ان شمال افريقيا والشرق الاوسط يعيش في ازمه كبيره جدا وصراعات عالميه وداخليه اذا كيفاش باش نخرجوا من هذه الورطه هذا هو الهدف وكل الخيارات متوفره وكل الخيارات تخدم على الساحه واللي باش يكون اقوى واكثر تاثير هو اللي باش ينجح وسوف نبدا في هذه الفيديو في الحديث عن المد الغربي يقود اليوم المد الغربي أمريكا بلا منازع، وهو المتمثل في ثلاثة نقاط أساسية وهي الليبرالية والعلمانية والديمقراطية تحت غطاء العولمة أو فكرة العالم أصبح قرية صغيرة. خلينا نشوف تاريخ هذا المد الغربي الذي انطلق من أوروبا قبل قرابة خمس قرون. والذي أدى إلى النهضة الأوروبية والقضاء على الإمبراطورية العثمانية والذي يقدم برنامج لكل العالم وهو فكر أممي وسوف نعرف في هذه الفيديو تفاصيل هذا الفكر ونقط القوة اللي فيه ونقط الضعف وهل يمكن لهذا الفكر ان يكون مخرج لنا احن كدول شمال افريقيا والشرق الاوسط من الوضع الذي نحن فيه من الانحدار والتخلف وطبعا كما اقول دائما انا اطرح وجهه نظري واطرح الفكره الذي اعتقد فيها شخصيا يمكن ان يوافقني البعض يمكن أن يخالفني وهذا من حقهم أنا انطلق من فكرة أساسية جدا التي تقوم بها كل الشعوب المهمة والمحترمة وهي الانطلاق من فكرة مصلحتنا كما الغرب يفكر في مصلحته أحنا لازمنا نفكر في مصلحتنا هل هذا الفكر يساعدنا أم لا ومن أي الجوانب الذي يمكن أن يساعدنا، وما هي الجوانب اللي ما وهي كما أقول وأكرر هي وجهة نظر شخصية. وأنا بالنسبة لي ما عنديش عداوة لأي فكر مهما كان، لأني أومن إن أي فكر أو إيديولوجية فيه الأشياء السلبية والأشياء الايجابيه ويمكن تكون اشياء ايجابيه لنحنا وسلبيه للاخرين ويمكن تكون سلبيه لنحنا وايجابيه للاخرين ولهذا لا اركز على الفكر بحد ذاته وانما اركز على الوعي لان الوعي هو الاساس بدون وعي لا يمكن ان اغير اتجاهي ولا يمكن أن أتطور عندما نتبع وأنا عيني مغمضة ما نعرف روحي فين باش نوصل بينما كنتبع وانا نكون عارف شنو قاعد نتبع وفين ماشي النجم ناخذ احتياطاتي باش نبدل الاتجاهات متاعي على حسب مصلحتي وهكذا يسير الغرب وهذا هو الفكر المنطقي الغرب يتوجه بوعي وبمعرفة وبدراية وبدراسة دقيقة نحو التقدم والمدنية والحضارة لهذا هذا الفكر منذ ظهوره إلى اليوم تطور ووصل إلى ما وصل إليه الآن ودائما في خدمة مصلحة الشعوب الأوروبية والغربية إحنا لازمنا نقوم بنفس الشيء يعني وقت نتجه نحو فكر معين لازمنا نكونوا نعرفوا ايش نعملوا وندرسوا الأوضاع ونفكروا ونحاولوا باش نأقلموا مصلحتنا على حسب الفكر العلمي والعقلاني طبعا عندما اقول نحن وهوما وهؤلاء اقصد الشعوب او الهويات كل شعب يمثل كتلة ثقافية وعنده عادات وتقاليد تميزه كشعب فريد من نوعه على بقية الشعوب هذا من جهة من جهة أخرى الذي يسير الشعوب ليس الشعوب وإنما النخبة ما يطلق عليهم الطبقة السياسية والطبقة المثقفة والطبقة الاقتصادية وهذه النخبة لا يمكن أن يكون لها وجود بدون دعم شعبي لهذا الشعوب هي التي تحدد المصير بطريقه غير مباشره، ولكن الشعوب ليس واعيه وليس مطلعه على التفاصيل، النجم نقولو اللي كل الشعوب متشابهه تقريبا، وكلها تطلب نفس الشيء اللي هي مطالب واقعيه ومنطقيه وهي الأمن طبعا في الدرجة الأولى. والعدالة الاجتماعية والكرامة ورفاهة العيش ليس هناك شعب في العالم لا يطالب بهذه المطالب الغرب نتيجة التجربة متاعه توصل إلى أن العلمانية والديمقراطية هي اللي يمكن تكون مقدمة باش تحقق له هذه المطالب بينما شعوب أخرى تراها في حاجة أخرى مثل مثلا الدول نتاعنا، ترى في الاسلام هو اللي باش يحق لها هذه المطالب. المهم، منحبش ندخل ياسر في التفاصيل ونحب نركز على ما يسمى المد او الفكر الغربي، او ما نسميه التجربة الغربية، وهل هذه التجربة الغربية يمكن ان تطبق على كل العالم؟ وهل تطبيقها بشيكون مماثل بالضبط للدول الأوروبية أم سوف يقع فيها بعض التعديلات خلينا نعرفوا كيفاش ظهرت هذه التجربة واللي حتى حد ما ينكر أنها غيرت العالم في الخمسة القرون الأخيرة بل يمكن أنها نقول أنها خطوة عملاقة قامت بها أوروبا بلا منازع وقدمت للانسانيه فكر جديد يمكن ان يخرج الانسانيه من الفوضى العارمه اللي كانت موجوده نتيجه وجود ما يسمى الامبراطوريه العثمانيه. خلينا موضوعيين ونلخصوا شنو الوضع في تلك الفتره والذي دفع اوروبا للقيام بالنهضه التي غيرت تاريخ الانسانيه نحن نعرف ان اوروبا عرفت حضاره كبيره هي الحضاره اليونانيه ثم الحضاره الرومانيه كما بقيه العالم عرف حضارات كبيره سوى حضارات وادي السند او السومريين او البابليين او الفراعنه او غيرهم ولكن منذ ان غزت المسيحيه اوروبا دخلت أوروبا في مرحلة التخلف والانحطاط رغم أن الحضارات الكبيرة السابقة كانت لها معتقدات وكانت لها أديان، ولكن المسيحية لم تكن ديانة تحترم الديانات الأخرى أو المعتقدات الأخرى بل كانت ديانة شمولية تعتبر نفسها هي الحق وغيرها الباطل وكلما تقوى سلطه الدين في اوروبا كلما اوروبا دخلت في مرحله الانحطاط الكلي وتعطيل التقدم وتعطيل العقل حيث ان الفكر الشمولي الذي يمنع التعدد والمنافسه والفكر الجامد الذي لا يقبل التجديد والتغيير والتطور هو الذي ادى باوروبا إلى الانحطاط وتعطيل العقل. ظهور الإسلام الذي هو امتداد للفكر المسيحي الشمولي في منطقة لم تكن فيها حضارة وتحكم فيها القوانين البدوية القبلية وتحالف محمد مع الصعاليك جعل من الإسلام أكثر وحشية من المسيحية وهدد وجودها. مما جعل الشعوب الأوروبية تتصور إن خلاصها من الغزو الإسلامي هو التشبث أكثر بالمسيحية ومن هنا أصبحت سلطة الكنيسة هي الناطقة الفاتقة ودخلوا في حروب صليبية جعل أوروبا تزداد انحطاطا وتقهقر إن كانت المسيحية قضت على الحضارة الأوروبية والحضارات التي قامت في البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأوسط فإن الإسلام جاء لكي يدمر ما تبقي من الحضارة ليس في هذه المناطق فقط وإنما تقريبا في كل العالم عرفت الخلافة العباسية بصيص من الأمل مع ظهور الفكر والنقاش والحرية ولكن هذا الفكر لم يدم كثير وسيطر على العالم الإسلامي الفكر السلفي وبين الجهل المسيحي والجهل الاسلامي انطلقت الحروب الصليبيه في اواخر القرن الحادي عشر الى اواخر القرن الثالث عشر ارهقت اوروبا واضعفت الدوله العباسيه وانتهت الامور بغزو المغول للعالم الاسلامي في منتصف القرن الثالث عشر ودخل العالم الاسلامي في مرحله ما يطلق عليها حكم المماليك الذي بدورهم انهزموا أمام الخلافة العثمانية في القرن الخامس عشر الخلافة العثمانية كانت خلافة سياسية استعمارية بامتياز لم تستعمل من الدين الإسلامي إلا الإسم فقط وأدخلت ما يسمى العالم الإسلامي في مرحلة جمود وتخلف وانحطاط دام قرابة 600 سنة وكان هدف الخلافة العثمانية هو استعمار العالم وخاصة أوروبا واستولت على القسطنطينية عاصمة الإمبراطورية الرومانية سابقا وعاصمة البيزنطيين التي أصبحت عاصمة الخلافة العثمانية وذلك في منتصف القرن الرابع عشر في نفس تلك الفترة بدأ الأوروبيين يحسون بالخطر الذي يهددهم وبدأت النهضة الأوروبية بدأت النهضة الأوروبية في إيطاليا في مهد الحضارة الرومانية القديمة في القرن الرابع عشر وأخذت تنتشر في كل أوروبا إلى القرن السابع عشر سوف لا أتطرق إلى تفاصيل بداية النهضة الأوروبية وإنما سوف أركز على النقط الأساسية التي انطلقت بها هذه النهضة لقد بدأت النهضة الأوروبية بوصفها حركة ثقافية وانطلقت من الأدب باللغة المحلية وأبدعت في الفن والذي ساعد هذه النهضة في الانتشار هو توفر الورق واختراع حروف الطباعة مثل ما هو الحال اليوم بالنسبة لدولنا لظهور انترنت استغل الأوروبيين الطباعة لنشر الأفكار والثقافة وقاموا بإصلاحات في النظام التعليمي على أسس منطقية أما في المجال العلوم اعتمدوا على الملاحظة والتجربة ورغم الاضطرابات التي أحدثتها النهضة في المجتمع الأوروبي إلا أنها قامت بتغيير جوهري في تركيبته وأهم نقطة في هذه النهضة هو العودة إلى النصوص الرومانية واليونانية التي هرب بها الباحثون من القسطنطينية بعد سقوطها في يد الأتراك لقد فهمت الطبقة المثقفة في أوروبا إن لا خلاص لها إلا بالعودة إلى أصولها من جهة ومن جهة الثانية التخلي على الفكر التقليدي المسيحي واعتماد العقل والتجربة والملاحظة وهذه النهضة الفكرية طبعا أزعجت الكنيسة التي كانت مسيطرة على المجتمع الأوروبي وكانت مرتبطة ارتباط وثيق بالسياسة والمجتمع وبدأ التصادم بين فكر الكنيسة والفكر الحر الانساني الجديد وكانت اوروبا تعيش بين مطرقه الامبراطوريه العثمانيه وبين رجال الكنيسه مما احدث ضغط كبير داخل المجتمع الاوروبي جعل كثير من الباحثين والبحاره الاتجاه نحو الغرب حيث تم اكتشاف كثير من الاراضي الجديده واهمها امريكا واستراليا وعدة جزر في إفريقيا وآسيا وبدأت المرحلة الاستعمارية التي أكسبت أوروبا كثير من الأموال من جهة ومن جهة أخرى كثير من المعارف الجديدة وفي نفس الفترة تقريبا بدأت حركة الإصلاح في المسيحية التي زعزعت سلطة الكنيسة في بداية القرن السادس عشر ورغم أن ظاهر الصراع ديني ولكن في الأصل كان سياسي انتهى بانتصار البروتستانت في منتصف القرن السادس عشر وتفككت أوروبا إلى دول وانتهت فكرة الإمبراطورية ويتصور البعض أن تفكك أوروبا إلى دويلات كان سوف يضعفها أمام الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية الروسية ولكن هذا غير صحيح لأن كل دولة قامت على خصوصيات شعبها، وأبدعت وتطورت لوحدها من أجل أن تضم جهودها إلى جهود الدول الأخرى وتبادل التجربة والخبرة فيما بينها ولكن رغم أن هناك تفكك في أوروبا، إلا أن هناك دول في أوروبا تحولت إلى إمبراطوريات استعمارية، وهي أربعة أساسية الإمبراطورية البريطانية والإسبانية والهولندية والفرنسية وبدأت الهجرة المكثفة الأوروبية إلى القارة الأمريكية والأسترالية وبقية المناطق المستعمرة ولكن كان مركز الثقل هي أمريكا الشمالية التي كان يتقاسمها البريطانيين والفرنسيين ولكن بعد أن خسرت فرنسا حرب السنوات السبعة مع بريطانيا سلمت أغلب مستعمراتها إلى بريطانيا وقامت بتأييد ما يسمى الاستقلال الأمريكي عن بريطانيا في تلك الفترة ظهرت الإمبراطورية الروسية التي أسسها بطرس الأول عام 1921 بدل من روسيا القيصرية التي لعبت دورا مهما في التاريخ الأوروبي وغيرت كثير من المعطيات كل هذه التغيرات العالمية سوى في روسيا سوى في القارة الأمريكية وأستراليا سوى في أوروبا كانت بعيدة عن الإمبراطورية العثمانية التي كانت غاطسة في غطرستها ومحاولتها بكل الطرق استعمار دول أوروبية وعزل كل المناطق التي تحت سيطرتها عن التطور الذي يحدث في أوروبا واعتبرت كل من يأتي من أوروبا هو حرام وممنوع مما جعل الدول ما يسمى الإسلامية تتخلف يوم بعد يوم بينما أوروبا تتقدم كل يوم قيام الثورة الأمريكية واستقلالها عن بريطانيا ودخولها في حروب داخلية من أجل تحرير العبيد وقيام الثورة الفرنسية ودخول نابليون بونابرت في حرب ضد الدول الأوروبية وتحالف بريطانيا والنمسا وروسيا ثم جميع الدول الأوروبية ما عدا الإمبراطورية العثمانية ضد فرنسا التي خسرت الحرب وتم إعادة تشكيل أوروبا على أساس دول مستقلة وذلك في بداية القرن الثامن عشر رغم كل هذه التحولات. السياسية وهذه الحروب أوروبا لم تتوقف على الثقافة وبث الفكر والتنوير وهذه الخصوصية التي اختصت بها أوروبا في عصر التنوير وعصر النهضة وهي الاختصاص أي كل طرف أخذ اختصاص معين وتخصص فيه وأبدع فيه وتطور فيه سواء على الجانب النفسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو العسكري بينما كان الجنود تحارب كان السياسيون يخططون وكان الاقتصاديون يجمعون الثروات وكان المثقفون ينشرون الوعي والفكر وكل واحد في مجاله وهذا كله أدى إلى تقدم أوروبا الاختصاص هو أحد ركائز قوة اوروبا وخاصه التوافق بين اصحاب الاختصاص والتبادل المعلومات من بينهم في جميع المجالات والتحالفات بين الدول رغم خلافاتهم السياسيه والعسكريه وصراعهم على الثروه والسلطه كل هذه التغيرات التي حصلت في اوروبا اعادت الثقه لانفسهم وقدرتهم وفهموا أن عودتهم إلى هويتهم الرومانية اليونانية وبناء أفكارهم على أساس المنطق هي المخرج الوحيد وجعلوا من العقل هو الحكم ورغم كل ذلك كانوا واعين بالخطر العثماني عليهم لهذا خلال هذه الفترة أرسلوا مثقفيهم ودارسيهم وجواسيسهم إلى داخل الإمبراطورية العثمانية لدراسة جيداً هذا البعبع الذي يهدد وجودهم وكانت اتصالاتهم مع مسيح الشرق الأوسط ومصر ويهود الشرق الأوسط ومصر الذي ساعدهم كثير لمعرفة طبيعة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودرسوا هذه المنطقة دراسة علمية منطقية وعادوا بكل هذه المعلومات إلى أوروبا حيث ظهر ما نطلق عليهم المستشرقين يمكن القول أن بداية القرن الثامن عشر هو بدايه تقهقر الامبراطوريه العثمانيه وصعود الفكر الغربي الذي بدا يتبلور ويصبح مد فكري يمكن ان يكون الحل الامثل لكثير من الدول والمناطق لكي تصل الى الحضاره والمدنيه التي وصلت اليها اوروبا اذا بدايه من هذا القرن يمكن ان نقول ان الفكر الغربي اصبح عالمي ويمكن ان يطرح كبديل لكل الانظمة القديمة التي لم تعد صالحة لتطور الانسان وهذه حقيقة لا يمكن ان ينكرها احد وما قام به الغرب للانسانية ايضا يعتبر حقيقة لا يمكن انكارها الا جاحد او جاهل وانا ليس ضد الأفكار الإنسانية التي جاء بها الغرب كما يتصور البعض حيث يتصل بي بعض الأشخاص ويقول لي أنت عدو الغرب وانت تكره الغرب وانت ما تعترفش بالتطورات اللي عملها الغرب لا مش صحيح أنا خلافي مع الغرب هي في السياسة وهذا ما سوف أحاول أن أوضحه في هذه الفيديو كما لا ننكر إن الغرب يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا ويعرف تاريخنا ويعرف نقط ضعفنا ونقطة قوتنا ومن هنا في بداية القرن الثامن عشر بدأ السياسيين يعملون على إسقاط هذا ما يسمى العالم الإسلامي الذي تحت سيطرة الإمبراطورية العثمانية طبعاً ما توصل إليه الغرب من تطور وحضارة وفكر أبهر كثير من النخبة في الدول الإسلامية وخاصة من زار أوروبا أو درس في مدارسها أو درس في مدارسها في مستعمراتها وهذا طبيعي أن يظهر ما نطلق عليهم المتغربين من داخل العالم الإسلامي الذي يرون في اتباع أوروبا هو الحل الأمثل للخروج من مأزق التخلف والإنحطاط وفي هذا نوعا ما عندهم حق ولكن الذي أعيبه عليهم هي نقطتين النقطة الأولى هو اتباع أسلوب الغرب بالحرف دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الشعوب والثقافة التي يملكونها لأن الغرب عنده خلفية نجم قوله مسيحية يهودية بينما العالم ما يسمى الاسلامي عنده خلفيه اسلاميه هذا من ناحيه الدين، اما من ناحيه التاريخ قبل الدين الغرب عنده ثقافه رومانيه يونانيه بينما الدول نتاعنا عندها ثقافات اخرى. اذا اتباع الغرب يجب ان يكون في الشكل ليس في المضمون، لان يجب ان نعرف انه لا يمكن ان يحدث التطور دون الانطلاق. من الواقع هذه حقيقه تاريخيه وعلميه فالغرب عرف اللي الشعوب نتاعو وقت انطلق في عمليه التغيير عنده ثقافه مسيحيه لهذا انطلق من فكره تصليح ما يسمى المسيحيه ثم فصلها كليا عن الدوله وعن المجتمع ثم عاد الى تاريخه البعيد وبناء الفكر نتاعو على الفكر اليوناني المنطقي والفكر الروماني ومن هنا كون الحضارة نتاعو بينما احنا شعوبنا اسلامية هذه حقيقة ما لازم ننكرها وسيطرة الاسلام على الشعوب يختلف عن سيطرة المسيحية على المسيح وهذا واضح لان الاسلام يتدخل في كل شيء سوى في السياسة سوى في الاجتماع بل حتى في حياه الفرد الشخصيه هذا من جهه من جهه اخرى شعوبنا تنتمي الى عده حضارات هناك حضارات ظهرت في الشرق الاوسط تختلف وحضارات ظهرت في شمال افريقيا كما الفراعنه والامازيغ اذا من نجموش نطبقوا نفس الشيء لازم كل منطقه ترجع لاصولها لان منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بصفه عامه منطقه شاسعه ليس مثل اوروبا والاتباع الاعمى اللي قام به اتاتورك حيث نحى الدين كليا وعمل عمليه نجم نقول استئصال وفرض النظام الغربي بالقوه شفتوا الان اين اصبحت تركيا يعني لم تنجح العمليه لأنه قام بعملية تركيب على المجتمع التركي النظام الغربي وفشل تجربة أتاتورك في تركيا وعودة تركيا لفكر الإمبراطورية العثمانية بثوب غربي يعود إلى أن أتاتورك لم يأخذ بعين الاعتبار الدين الإسلامي الذي كان منتشر في تركيا ولم ياخذ بعين الاعتبار طبيعه الاتراك والنجاح النسبي للتجربه التركيه يعود الى قرب تركيا لاوروبا وللثقافه اليونانيه هذا بالنسبه للتجربه التركيه اللي كانت نوعا ما راديكاليه واثبتت نوعا ما فشلها اليوم بينما التجربة التونسية فهي كانت أكثر مرونة وبرقيبة خذانه نوعا ما بعين الاعتبار المجتمع التونسي كمجتمع مسلم في الدرجة الأولى ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار أصل المجتمع التونسي الأمازيغي والحضارة الأمازيغية والحضارة القرطاجنية اللي قامت في تونس وربط تونس بالغرب وبالثقافة الرومانية التي كانت في التاريخ في صراع طويل معها ولهذه الأسباب التجربة البرجيبية أيضا نوعا ما فشلت حيث برجيبة كان جار بط التجربة متاعه بالتجربة الأمازيغية وانطلق على أساس أن تونس أمازيغية لكانت اليوم محمية من الغزو العربي ومن ما يسمى الإسلام العروبي البعيد كل البعد على الثقافة الأمازيغية نجاح الاتجاه الإسلامي سابقا والنهضة اليوم في السيطرة على المجتمع التونسي كان نتيجة محاربتها لما دعا إليه بورجيبة وهو التقرب للحضارة الغربية الرومانية ولكن الخطأ اللي قامت به النهضة أيضا هو عدم الدعوة للخصوصية التونسية وإنما أتت لنا بالعروبة الشرق أوسطية أو ما يسمى بالإسلام العروبي إلى تونس ولهذا عودة تونس إلى هويتها الأصلية هو الحل الوحيد لكي تنهض تونس وتخرج من المأزق ولا تكون لا تابعة للشرق ولا تابعة للغرب ولكن هذا لا يمنع بأن تكون لها علاقات مع الشرق نتيجة التقارب التاريخي والتقارب الثقافي ويكون لها علاقات مع الغرب نتيجة التقارب الجغرافي المهم هذه النقطة سوف نعود إليها عندما نتكلم عن النهضة ولكن الذي أردت أن أقول هنا هذا لا ينطبق على تونس فقط بل على كل الدول الموجودة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط يجب أن تونس تأخذ موقعها الحقيقي ضمن شمال إفريقيا الأمازيغية المطلة على البحر الأبيض المتوسط والمرتبطة بإفريقيا هذه مسألة واضحة وهكذا يمكن أن نقوم بنفس هذه العملية لكل منطقة في هذه الرقعة الشاسعة من الشرق الأوسط إلى شمال إفريقيا حيث كل منطقة ترتبط بتاريخها الأصلي الذي أراد الإسلام محوة والتي ساعدت أوروبا على ذلك في القرون الأخيرة من أجل القضاء على العالم الإسلامي وهذه النقطة أيضا سوف نعرفها إذا هذه النقطة الأولى النقطة إن عدم أخذ بخصوصية الشعوب والمناطق والاتباع الأعمى أما النقطة الثانية والتي هي مهمة هو الولاء السياسي لأوروبا وللغرب والدفاع على مصالحه على حساب شعوبنا وهذا الولاء قد يكون لأسباب سياسية وأسباب اقتصادية أو غيرها كمرحلة أولى من أجل اللحاق بركاب الحضارة وليس بالضرورة تكون خيانة متعمدة ولكن في التاريخ تعتبر خيانة، مع الأسف تعتبر خيانة، هذا لا يمكن أن ننكره لأن التاريخ لا يحكم على النوايا. إذا أنا وقت أقول أتاتورك خاين وبورقيبة خاين، أحكم بالظواهر لا أحكم بالنوايا، رغم أني نعرف أنا شخصيا أن كان عندهم إعتقاد أن هذاك هو المخرج الوحيد. للانتقال الى ركاب الحضارة كمرحلة اولية ولكن كما قلت التاريخ لا يحكم بالنوايا وانما يحكم بالمظاهر وهذه تسجل في التاريخ عمالة وخيانة اذا لو نظرنا الى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لنجد ان المد الغربي او التأثير الغربي كان اقواه في تركيا وتونس. أما في بقية الدول فكانت درجات مختلفة بل يمكن أن نعتبر أنه كان ضعيف أما من جهة الغرب فهو الذي يهمه في الدرجة الأولى هي العمالة أما أن تتحول دولنا مثله فهذا لا يهمه أصلا هو همه الوحيد هو مصالحه الاقتصادية والسياسية وهذا لا يمكن أن نلومه عليه فهذا حقه أن يدافع على وجوده، وعلى تفوقه على الآخرين. إذا لا يمكن أن نلوم الغرب، ولا يمكن لي شخصيا أن أكره الغرب، بالعكس. أنا أحترم الغرب ونقدر شنو عمل، والمجهود اللي عمله، ونقدر أنه يدافع على حقوقه وحقوق شعوبه، وإنما ألوم أنفسنا إحنا كشعوب، شنو عملنا؟ أوروبا والطبقة المثقفة اللي فيه، عندما شافت روحها ضعيفة وفي التخلف والجهل وفي الديانة المسيحية وسيطرة الكنيسة وشاف قوة الدولة أو الإمبراطورية العثمانية ممشاش يتبع فيها باش يولي كيفها ومولاش عميل ليها باش ترضى عليه وتحن عليه بالعكس عمل على روحه في الدرجة الأولى ومشاه يدرس فيها ويبحث فيها ويفهم في نقاط قوتها ونقط ضعفها خذان نقط القوة وخلطهم مع الحضارة متاعه والهوية متاعه والتراث متاعه وبناء شخصيته بش يكون خير منها واستغل نقط ضعفها بش يدمرها ويخضعها عليه وكما قلت ونعاود نقول هذا من حقهم لأن الغرب في ذلك الوقت كان يفكر كان في مصلحته وكان عنده الامبراطورية العثمانية اللي تشكل اخترع عليه الامر الان اختلف طبعا، ما عادش مقبل والغرب اصبح اكثر انسانيه من قبل، المهم احنا باش نحاولوا نفهموا توا كيفاش الغرب تعامل مع ما يسمى العالم الاسلامي من اجل القضاء عليه. رغم ان في القرن الثامن عشر كانت اوروبا يعني متطوره ياسر، وكانت الامبراطوريه العثمانيه في قمه الحضيض، ولكن كانت تعتبر خطر كبير على اوروبا وهذاك علاش باش نذكر لكم هذه القصه اللي يحكاوها لي وقت كنت في ايران ما نعرفش كان هي صحيحه ولا ولكن يمكن تعبر على وضع اوروبا في ذلك الوقت ونختم بها هذا الفيديو اللي تقريبا يعتبر نوعا ما طويل ونكمل الحديث بعد القصه هذه في الفيديو القادم تقول القصه ان وقتها بدات اوروبا تفكر في القضاء كليا على الامبراطوريه العثمانيه جمعت المعلومات متاعها الكل حول العالم الاسلامي وعملت قاعه كبيره وجمعت فيها كل الباحثين في التاريخ في السياسه في العسكر في كل شيء ودخلتهم للقاعه هذه وحطت لهم زربيه كبيره وفي وسط الزربيه حطت كتاب قران وقالت لهم كيفاش يمكن انكم توصلوا للقران وتدمروه ولا تقطعوه ما غير ما تعفسوا على الزربيه بقاو يفكروا يفكروا ما حتى حل يعني لازم يعفسوا على الزربيه باش يوصلوا للقران حين ايضا قال لهم معناتها الشخص اللي عيط لهم قال لهم راي قوه الإمبراطورية العثمانية وقوة العالم الإسلامي الكل موجود في هذا القرآن، راو هو المصدر متاعهم كان علي نقضيو عليه رانا نقضيو على العالم الإسلامي كليا، ولكن لا يمكن أن نصل إلى هذا القرآن وندمروه لا ما نعفسو على طبعا بعضهم قال علاش ما نعفسوش على قالوا لأنها الزربية هما الأشخاص اللي يؤمنوا بالإسلام، ولو نعفسوا عليها يعني باش يقطعونا تريفات تريفات دون أن نصل إلى القرآن. لأن الغرب عرف أن المسلمين يحاربوا بإيمان وبعقيدة، وإن متهمهمش الموت، لأنهم يعتقدوا وقتها يموتوا باش يمشيوا للجنة، ولأن العالم الإسلامي يعيش في الفقر والتخلف ماذا به يموت بيش يمشي يعيش بالكداف الجنه فهموا هذه العقليه اللي موجوده واللي كانت تستغلها الامبراطوريه العثمانيه في حروبها واستعماراتها وفي ارهاب الدول الاخرى لم تكن لها رحمه وكانت الجيوش الاسلاميه قاسيه اكثر شيء ممكن وتقوم بمجازر لا يمكن ان تتصورها اذا الغرب لازم يلقى حل لهذه المشكل حسب هذه القصة كل مجموعة عندها اختصاص معين ابقى تفكر ايامات في الموضوع ثم كل واحد اقترح اقتراح وتقدم اول وحود العسكريين قالوا لازلنا نصنعوا سلاح يقتل ملايين الاشخاص ضربة واحدة وهكاكا كان العالم الاسلامي هددنا ولا حاجة نضربوا بسلاح يدمروا الكل طبعا هذه الفكرة يعني يقتلوا كل المسلمين طبعا هذه الفكرة لا يمكن تحقيقها ولكن خذاوها بعين الاعتبار لأن قتل كل المسلمين يعني تعفس على الزربية وتدمر الزربية وتصل للقرآن إذا هذه الفكرة سجلوها وخلوها في الحالة القصوى يعني بشي يطوروا في سلاح نتاعهم حتى يصنعوا سلاح ينجم يدمر كل المسلمين في ضربة واحدة. ولكن هذا الحل لا يمكن أن يطبق إلا في الحالات القصوى القصوى إذا نتقدم الطرف الثاني هو التجار وأصحاب الأموال والاقتصاد واقترحوا أنهم يبعدوا العالم الإسلامي عن ثقافته وعن لباسه وعن كل منتجاته ويصنعوا لهم منتجات ويرسلوها لهم ويخليهم مربوطين بيه اقتصاديا ويسلفوه فلوس ويغرقوه في الديون حتى لين يولي القران مجرد رمز فوق الزربيه ما عادش عنده حتى قيمه وحتى ان النجمو نصنعوا للقران نتاعهم غلاف من الذهب لهم حاجات متطوره ونخليوهم معناتها مربوطين بينا ماليا ما عادش نجموا يعملوا حتى شيء وهذه الفكره طبعاً خذوها بعين الاعتبار ولكن من الجموشي طبقوها لأن موجودة الإمبراطورية العثمانية اللي لازمها تسقط في اللول وهذا ما يسمى إدخال السلاع والديون للدول الإسلامية يحتاج أنك تعفص عزربية. إذا هذا الحل الثاني خلوه في مرحلة أخرى وتقدم الطرف الثالث اللي هما أصحاب السياسة واللوبيات هذوما طلبوا انهم يبعثوا جواسيس ويعملوا تعاهدات واتفاقيات مع بعض المناطق الضعيفة ويشوفوا انا هي المنطقة الضعيفة اللي يدخلوا فيها ويستعمروها وهكيكا بشوية بشوية يضعفوا الامبراطورية العثمانية اي عبارة انهم يحومون حول الزربية وكل مرة يسيطروا على حاجة حتى بشوية بشوية يقربوا للقرآن ويدمروه وطبعا الفكره هذه زادت بعين الاعتبار ولكن هنا فما تقطيع للزربيه يعني كل مره نقطعوا شويه من الزربيه ونحيوه حتى لين نوصلوا للقران ما يكون حول حد شيء اذا خلوها هذه الفكره في عين الاعتبار باش يخدموا عليها ولكن لازمهم حل اخر باش ينجموا يوصلوا للقران ما غير ما يعفسوا على الزربيه وهوني تقدموا المستشرقين واصحاب المخابرات واللوبيات واقترحوا حل باش يوصلوا للقران ما غير ما يعفسوا على الزربيه حيث قالوا ان كل واحد يشد طرف من طرف الزربيه ويبداوا يحركوا في الزربيه حتى القران يبدا يدحرج يدحرج, يدحرج, يدحرج حتى يصل لديهم وهكذا يقضي عليه كليا ويقضي على العالم الاسلامي وهذه الفكره يعني انهم يعرفوا مليح تركيبه العالم الاسلامي من ناحيه العرقيه ومن ناحيه المذهبيه ويعرفوا مليح الاسلام ودرسوا مليح الاسلام وفهموه وعرفوا في شكون يحكم الاسلام وقرروا باش يحدث في داخل العالم الاسلامي خلافات من بين العرب وغير العرب والفرس والترك ومن بين المذاهب السنة والشيعة والصراعات القبلية والجهوية وغيرها وهاكاكا يولي يغلي العالم الإسلامي ويضعف من الداخل حيث فهموا فكرة جدا مهمة إن العالم الإسلامي مثل البيضة من داخل ضعيف ومن البرة أقوي إذا قرروا مش يفكوه من الداخل وهذا اللي باش نعرفوه في الفيديو القادم شكرا على التشجيع وشكرا على التوزيع ومعاه فيديو قادم وبسلامه